Це каплиця «Пантеон» у селі Лішня на Кременеччині. Тут відбувається панахида за загиблими бійцями в російсько-українській війні. Вдруге на Прощу приїхала Руслана Миронюк з Миколаєва. Жінка розповіла, її син Олексій Волков загинув, коли йому було 20 років. «Мій син пішов у 2014 році, в 1979 нашу Миколаївську аеромобільну бригаду. Він служив, потім він потрапив туди, на схід захищати рідну Україну. Але, на жаль, 11 липня в Зеленопіллі в 14-му року обірвалося його життя. З російської сторони засипали їх градом. Це була для мене тяжка звістка і життя перевернулося на до і після». Вперше на прощу родин загиблих бійців у Лішню приїхала Валентина Євдокименко. Її син Іван загинув при обороні Донецького аеропорту. «Він захищав всю. Можна сказати, неньку Україну. Тепер наш син писав вірші, ну, такі-сякі, які вийшли, а тепер якимось дивом його смерті вірші пишемо ми з чоловіком. Олександр Самойлович з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, на Прощу вперше. Чоловік розповідає, його син Максим загинув під час обстрілу на Донеччині у 2016 році. Приїхав на Прощу, щоб поспілкуватися з родинами загиблих бійців. Для мене це дуже важливо, тому що пам'ять моєго сина і всіх наших загиблих, всіх наших українців буде вічна. Людина живе, поки її пам'ятають, а пам'ять про наші героїв буде жити вічна. Це п'ята всеукраїнська проща у селі Лішня, розповів її організатор отець Андрій Любунь. За його словами, цьогоріч у каплиці Пантеоні встановили дві нових плити з іменами воїнів з Сумської та Київської областей. А також додали імена з Рівненської та Дніпропетровської. Сьогодні ці плити освятили. Також на місці каплиці освятили фундамент під будівництво першого в Україні храму в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні. Тут більше емоцій, чим слів, тому що я не знаю, як це можна виразити словами, і чи біль, чи радість, це все, мабуть, в переміжку, разом. Це... Головне, щоб вони відчували, що вони не одні в своєму горі і що є підтримка зі сторони нас тих, які е, мають служити, і підтримувати їх, оцих згорьованих батьків, дружин, ми маємо цим, це, це, це ще війна не закінчилася, але вже люди збайдужили, багато людей збайдужили. А от ми повинні е, пам'ятати, бо якщо ми не будемо мати пам'яті, ми приречені як нація. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.